Azért ezek az öröki fiak, akik itt ülnek, amíg emlékezhetnek arra, hogy azért a rendszerváltoztatás előtt tulajdonképpen a nemzetet a fennálló hatalommal való szembenállás kovácsolta egybe. Volt valami, amiben egyet tudtunk érteni, és nagyon jó dolog volt, emlékszem, reggel elindulni odahazul a gyalog a kórházba, és akkor a a sarkán volt egy... Lakatos, üreg Lakatos bácsiakhoz kijött, negyed óráig a kommunistákat, mentem tovább. A kórháznak a portása az volt, vezérkari tiszt volt, negyed órát is a kommunistákat, és nagyon jó telt a nap, mert az ember feltöltődött egész napra.